من الذكاء الاصطناعي إلى التعلم العميق هل أنت مستعد للتعمق في عالم الذكاء الاصطناعي؟ اليوم راح نكتشف المستويات المختلفة للذكاء الاصطناعي وكيف ارتباطها مع بعضها البعض بدءا من أساسيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى موضوعات أكثر تقدما مثل تعلم الآلة والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية وهل هناك مستويات للذكاء الإصطناعي؟ فإذا كان كذلك فإيش هو معيار تحديد هذه المستويات؟ راح نتكلم أيضا عن دور البيانات الضخمة اللي تتكلموا عنها بقل بيك داتا في تدريب أنظمة الذكاء الإصطناعي وتحسينها حلقة تعلم منها الذكاء الإصطناعي وفروعه هنا رقمي تقني نأخذكم إلى حدود التقنية عالم المعرفة في الأجهزة الذكية وتطبيقاتها وعالم الذكاء الاصطناعي معكم إبراهيم بولياس وتابعونا الـ AI الذكاء الاصطناعي يشير هذا إلى قدرة الآلة على إظهار السلوك الذكي مثل التعلم وحل المشكلات تعلم الآلة هذه مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تضمن تدريب الخوارزميات لتحسين ادائها في مهمة محددة مثل التعرف على الصور أو الوجه أو ترجمة اللغة من خلال استخدام البيانات التعلم العميق هو حقل فرعي من التعلم الآلي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية على مجموعة البيانات الكبيرة الشبكات العصبية مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري وتكون قادرة على التعلم واتخاذ القرارات بمفردها ال-NLP معالجة اللغة الطبيعية هي قدرة أجهزة الحاسوب على معالجة اللغة البشرية وفهمها وتوليدها وهو مجال فرعي من الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباط وثيق بالتعلم الآلي والتعلم العميق من حيث علاقتها بعضها ببعض فإن الذكاء الاصطناعي هو المصطلح الشامل الذي يشمل جميع الحقول الفرعية المذكورة لذكرناها قبل شوية التعلم الآلي والتعلم العميق كلاهما من أساليب استخدامه لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي في حين أن البرمجة اللغوية العصبية هو تطبيق محدد للذكاء الاصطناعي يركز على اللغة تشير البيانات الضخمة إلى محتويات بيانات كبيرة للغاية تستخدم غالبا لتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق ديب Learning التعلم العميق هو مجال فرعي للتعلم الآلي مستوحى من بنية الدماغ ووظيفته وتحديدا الشبكات العصبية اللي تشكل الدماغ هو يحتوي على تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية على مجموعة بيانات كبيرة مما يسمح للشبكة بالتعلم واتخاذ قرارات ذكية من تلقاء نفسها الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي التعلم العميق تستخدم خوارزميات التعلم العميق في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك التعرف على الصور والكلام ومعالجة اللغة الطبيعية وحتى في السيارات ذاتية القيادة لتكون الحواسيب قادرة على التعلم واتخاذ القرارات دون برمجتها بشكل مباشر لأداء مهمة محددة. ويمكن تحسين الاداء بمرور الوقت اثناء تعرض الحواسيب لمزيد من البيانات والعمل والتجربه. حقق التعلم العميق احدث النتائج في العديد من المجالات، وتم تبنيه على نطاق واسع في الصناعه والبحث، كما كان مسؤولا عن العديد من الانجازات الاخيره في الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي. هناك العديد من الطرق المختلفة لقياس مستوى أو تقدم الذكاء الإصطناعي AI. يستخدم بعض الأشخاص مقاييس مثل قدرة الذكاء الإصطناعي على أداء مهمة معينة أو عدد من المهام التي يمكن أن يؤديها ويركز آخرون على مدى قرب الذكاء الإصطناعي من محاكاة الذكاء والسلوك البشري إحدى طرق قياس مستوى الذكاء الاصطناعي من حيث التسلسل الهرمي للذكاء الاصطناعي واللي يصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي بناء على قدراتها في أدنى مستوى يوجد الذكاء الاصطناعي الضيق أو الضعيف وهو مصمم لآداء مهمة محددة على سبيل المثال في السيارات الذكية ذاتية القيادة أو برنامج أو برامج التعرف على الوجه في أعلى المستويات الذكاء الاصطناعي الشامل أو القوي وهو قادر على آداء مهمة فكرية يستطيع الإنسان القيام بها هناك أيضا مستويات وسيطة مثل الذكاء الاصطناعي التطبيقي المصمم في مجالات محددة كالرعاية الصحية أو الإدارة المالية تجدر الإشارة إلى أن مجال الذكاء الإصطناعي يتطور باستمرار ومع استمرار تحسن أنظمة الذكاء الإصطناعي وزيادة تقدمها فإن مستوى الذكاء الإصطناعي سيتوسع وفي شتى المجالات وفي شتى العلوم وتطبيقاتها كان معكم إبراهيم بؤلياس تابعونا بالاشتراك والإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات في أمان الله